السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع في شارع شهاب الرئيسي شقه مساحه متين متر التفاصيل والسعر كامله هتلاقوها اسفل الفيديو اول ما بنخش من باب الشقه نخش على يدنا الشمال ده معانا مساحه الرسيبشن طبعا ميزة ان احنا عندنا الواجهة على الشارع ده كده ريسبشن فرش وتكييفات بعد كده هنخش نلاقي المطبخ على ايدنا الشمال وبعد كده هنخش لطريقة التوزيع دخلنا من طريقة التوزيع بنلاقي اول حاجه على ايدنا الشمال اول غرفه فيها السريرين فيها الدولاب نرجع نلاقي على ايدنا اليمين حمام كبير وفي البانيو على ايدنا الشمال بنلاقي الغرفه الثانيه وفيها التكييف والفرش الارضيه هنا معموله سيراميك بعد كده بنلاقي الغرفه المصدر وفيها البانيو ودي مساحه الغرفه اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير عشان ده بنقدر ومن يكون فيديو حاجه النهارده رضاءكم والسلام عليكم ورحمه الله